Selamat sejahtera dan sawadikab sahabat-sahabat semua EP kelima, kali ini saya perkenalkan trek lengkuk kelecak ke PG Famosa ataupun 541 Trek yang nyaman dan mempunyai pemandangan yang cantik sepanjang jalan kami Expansion Team Channel akan bawa sahabat-sahabat semua mengenali trek ini dengan detail sehingga sampai ke destinasi Selamat datang ke Expansion Team Channel Kita masih berada di Sungai Ara Bayar Lepas Pulau Pinang IP kali ini Kami akan Perkenalkan Traks Ke PG Famosa Atau Satu lagi nama Popularnya 541 Trak ini Bermula di Lengkuk Kelicap Murtiara Perdana Bayar Lepas Pulau Pinang Atau Koordinasi 5 perpuluhan 30114,100 perpuluhan 25600 Jarak trek ini lebih kurang 5.49km dengan ketinggian lebih kurang 352m Sebelum kita turun ke Padang untuk mengenali lebih detail trek pada EP kali ini saya ingin sumbangan sahabat-sahabat untuk follow dan like channel kami. Tanda memberi semangat dan dorongan untuk kami buat lebih banyak video. Sekarang jom kita turun padang untuk mengenali tracks pada EP kali ini. Jadi, kawan-kawan uh, untuk pergi ke Pi famosa ataupun Pi for one, kita akan masuk melalui lorong ini. Okey. Jadi, jom ikut saya. Sebagai info tambahan, permulaan trek ini terletak bersebelahan dengan oksud wheel. Kecuraman pendakian di permulaan trek ini boleh dikatakan cabaran bagi rider yang baru bermula dalam aktiviti mendaki atau menaiki bukit. Sahabat-sahabat, jadi kita sudah buat kayuhan lebih kurang 1.6 km daripada permulaan. Kita akan sampai di sebuah kuil di sini. Okay. Jadi tempat ini memang boleh dijadikan tempat untuk kita berehat setelah kita buat kayuhan mendaki bukit tadi. Jadi mari kita nikmati suasana di sekeliling kuil ini. Macam mana keadaannya. Kita sudah buat kayuhan Dari permulaan lebih kurang 3.2km Ok jadi Sampai di sini ada satu simpang Di mana Sahabat-sahabat uh, semua Perlu ambil perhatian Ok jadi akan nampak Simpang di sini ada, Jadi di mana jalan terus Ini akan bawa Sahabat-sahabat semua pergi ke Destinasi lainnya Jadi Jalan yang sepatut kita gunakan Ialah kita sepatutnya Belok ke kanan Guna jalan ini Untuk pergi ke Pigi Famosa Ataupun 541 Ok Pak sahabat, sahabat semua ambil perhatian. Sekarang jarak kayuhan lebih kurang 5.3 km. Kita hampir sampai ke PG Pomosa ataupun 541. Jadi bila sampai di sini kita akan turun satu curam ah. Okey, semasa turun curam ini agak berbahaya bagi mereka yang uh, belum mahir downhill. Okey termasuk diri saya. Curam ini mempunyai Uh, belok ataupun kona yang curam dan tajam Jadi bagi mereka yang kurang mahir uh, Mengendali basikal Masa downhill Jadi mungkin akan berlaku masalah dekat sini Jadi saya syorkan kita tolak basikal dekat sini ya. Okey jom Jadi saya pun akan tolak tu basikal turun Setiap kali datang ke sini Okey jom kita tolak Sahabat-sahabat hanya perlu tolak basikal untuk beberapa meter sahaja. Sampai di sini, kita sudah boleh kayus semula basikal kita. Okey, sahabat-sahabat Jadi kita sudah pun sampai ke destinasi Iaitu PG Famosa Ataupun 541 ya, Tapi Melihat kepada Keadaan sekarang PG Famosa Sudah banyak berubah okay, Jadi inilah uh, gambaran uh, Terbaru PG Famosa Di mana sudah berbeza dengan apa yang uh, Kita boleh lihat uh, Sebelum ini Okey. Tapi tak mengapa. Harap-harap uh, saya harapkan di sini masih lagi menjadi tempat uh, ah rider-rider semua untuk datang ke sini. Tolong jaga kebersihan, okey. Dan jaga disiplin masing-masing. Okey. Jadi jarak daripada Pemulaan sampai ke destinasi lebih kurang 5.4 km. Okey. Ah uh, di sini pemandangan di sini kita tak boleh tengok pemandangan sangat sebab ditutupi oleh pokok-pokok getah. Tetapi keadaan udara di sini yang nyaman merupakan satu daya tarikan untuk semua orang datang ke PG Famosa atau 541. Jadi sampai di sini saja kita jumpa lagi pada EP-EP seterusnya. Sekian terima kasih.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 Sahabat-sahabat boleh komen jika ada track-track yang ingin kami expand untuk anda Sahabat-sahabat juga boleh beri komen jika ada cara untuk mempertingkatkan lagi kualiti channel kami kami expansion team channel juga sangat berharap bahawa sahabat-sahabat semua merupakan cyclist yang berhemat seperti di bawah Akhir sekali kami memohon maaf jika tersilap atau terkasar kata atau memberi mana-mana information yang kurang tepat. Nantikan kemunculan video-video baru kami melalui saluran-saluran ini. Sekian Kop Korn